În Senatului de semnalul, în scandalul protocoalelor, comisia din Bundestag s-a crucit. Cel impopescut ericeanu a declarat ce protocoalele încheiate de SRI cu instituile din sistemul judiciar nu au legal legali ce au adugat la lege în mod nefiresc. În opinia liderului Alde, aceste documente trebuie desecretizate. Soa se confrunt cu un pericol infinit mai mare. Cum rezolv problemele ferese există aceste protocoale. În aceste protocoale există chei a rezolvării problemelor. Codurile penale sunt suficiente și nu e nevoie de adugat la lege. I, oricum, doar Parlamentul poate aduga la lege. 3. Membri ai Comisiei SRE au luat contact cu comisia similar din bundestag. Au discutat inclusiv despre asta. S-au crucit, au spus și dacă s-ar fi întâmplata în Germania, ar lua Germania foc, a declarat Tericianu. El a mai susținut ce în Xat nu s-a discutat niciodată despre aceste protocoale. Nu s-au discutat, nere. Sat. Protocoalele. Aceste protocoale nu au nicio bază legală, au adjugat la lege în mod neficresc sub ideea aceea să impune ca toate protocoalele semnate de serenici și celelalte instituții din justiție să fie scoase la lumină, a mai spus Celin Popescu Tericeanu la Parlament.